Σας Μέχρι, ευχαριστή, ευχαριστή. Να, ευχαριστώ. σα σας, ασφασίστε. Σας Αναμφισβήτητα η είδηση τη σημερινής μέρα είναι η κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Εθνικού Σχεδίου Αν... Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 2.0 Κατατέθηκε δεύτερο, έτσι όσο γνωρίζουμε, στη σειρά των Ευρωπαϊκών χωρών. Σας έχω φέρει εδώ ένα στικάκι, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο του χωρίου. Είναι παραπάνω από 4.100 σελίδες. Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά, η οποία έχει γίνει από Έλληνες για Έλληνες. Ένα σχέδιο το οποίο έχει τη δυνατότητα να αναδιατάξει πλήρως το παραγωγικό μοντέρω της χώρας, να διαθέσει σημαντικούς πόρου. Στην ψηφιακή μετάβαση, στην προσπάθεια την οποία πρέπει να καταβάλουμε για να μετατρέψουμε την ελληνική οικονομία σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Συμπεριλαμβάνει όμω και πολύ σημαντικέ δράσει για ζητήματα κοινωνική συνοχή, κατάρτιση, στήριξη τη νεολαία. Θεωρώ ότι το σχέδιο Ελλάδα 2.0 είναι μια μοναδική ευκαιρία. Για τη χώρα μα, η οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χαθεί. Είχα δηλώσει και όταν ε, είχαμε συμφωνήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την σημαντική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία να δανειστεί η Ευρώπη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να διαθέσει σημαντικού πόρου στα κράτη-μέλη με τη μορφή των επιχορηγήσεων και των δανείων, ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση του πόρου αυτού να του παταλήσουμε. Πρέπει να του επενδύσουμε στο αύριο τη Ελλάδα και θεωρώ ότι αυτόν τον τελικό σκοπό επιρρετεί ε, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθρωτικότητας. Σας το παραδείγω λοιπόν, λοιπόν ε, ξέρω ότι δεν θα το διαβάσετε όλο, αλλά αξίζει νομίζω να δείτε τον βαθμό ε, λεπτομέρειας ε, της δουλειά, η οποία έχει γίνει, και θέλω την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω, και όλου του συνεργάτε μου οι οποίοι δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σχέδιο αυτή τη λεπτομέρεια και αυτή τη ποιότητα. Η δεύτερη είδηση ε, τη εβδομάδα ε, αφορά το άνοιγμα τη πλατφόρμα των εμβολιασμών σε νεότερου συμπολίτε μα. Ε, Όπω ξέρετε, ε, ήδη έχουν κλειστεί ε, τα πρώτα ραντεβού στην ηλικιακή ομάδα 30-39, έχουμε ξεπεράσει τι 100.000. Και άμεσα θα ανοίξουμε και οι ηλικίε από τα 40 έω τα 49 έτη. Είναι πολύ θετικό ότι η επιχείρηση Ελευθερία πηγαίνει πια στι παραγωγικέ ηλικίε και θέλω με την ευκαιρία αυτή ακόμα μια φορά να ενθαρρύνω του συμπολίτε μα να εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατόν. Έχω πει πολλέ φορέ, το παραλαμβάνω, το καλύτερο εμβόλιο είναι το γρηγορότερο εμβόλιο. Όσο πιο γρήγορα εμβολιαστούμε τόσο πιο γρήγορα θα είμαστε προστατευμένοι εμείς οι ίδιοι από τις επιπτώσεις μιας αρρώστιας η οποία μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνη, αλλά θα έχουμε πράξη, πιστεύω και το κοινωνικό μας χρέο, βοηθώντας συνολικά την προσπάθεια της χώρας να επανέλθει σε ρυθμούς κανονικότητα. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε από τις μονάδε συντατικής θεραπείας, από τις ασορεινώσεις, είναι καταλυτικά. Το 95% των μας. Είναι συμπολίτε μα οι δεν είναι πλήρω εμβολιασμένοι. Ε, κατά συνέπεια, είναι, πιστεύω, χρέο όλων μας να στείλουμε το μήνυμα, ειδικά στου πιο ευάλωτου συμπολίτε μα, ότι ο εμπολιασμός τους προστατεύει από μια αρρώστια η οποία όλοι πρέπει να το γνωρίζουμε ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και ότι προφανώ είναι μια. Η ιατρική πράξη, η οποία είναι απολύτως ασφαλή, ο οποίος κίνδυνο, απειροελάχιστος κίνδυνο παρενεργιών από το εμβόλιο, είναι απείετος μικρόποδος από τις πιθανές αρνητικές εκπτώσεις, εάν κάποιος ασθενήσει με κορονοϊό. Από εκεί και πέρα, θέλω να ενθαρρύνω τους, τους συμπολίτε μας αυτές τις Άγιες μέρες, μεγάλη εβδομάδα, απ' τη μία να αναλογιστούμε τις δοκιμασίες τι οποίε περάσαμε συνολικά ως κοινωνία αυτόν τον χρόνο, από την άλλη να παινίσουμε το μέλλον με την αισιοδοξία που μας αξίζει. Και βέβαια, να μην ξεχάσουμε ότι ειδικά την ημέρα του Πάσχα, Μπορούμε να γιορτάσουμε το τάσκομα με τους κανόνες που μας έχουν υποδείξει οι ειδικοί, όμω το γεγονό ότι τα κρούσμα να μειώνονται και οι εμβολιασμοί προχωράνε γρήγορα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσει οποιοδήποτε ευφυσιασμό τα μέτρα ατομική προστασίας. Πρέπει να τηρούνται ασφαλαστικά και βέβαια, έχουμε πια και στη φαρέτρα μας το πολύ μεγαλό αυτό test το οποίο έχουν δημιουργήσει υποδειγματικά, και έχουν αγκαλιαστεί από τους πολίτες οι οποίοι επιδεικνύουν και μεγάλη αίσθηση ατομική ευθύνης στο πώς τα αξιοποιούν και θα είναι μαζί μας τα self-test για αρκετό διάστημα ακόμα ένα πρόσθετο εργαλείο προκειμένου να μπορούμε να εντοπίζουμε νωρίτερα κρούσματα κορονοϊού, κυρίως σε ασυμπτωματικούς συμπολίτε μας, έτσι ώστε και αυτοί να προστατεύονται και φυσικά να προστατεύουν και τους ε, οικίους τους, ε, τους που ε, αγαπούν. Κύριε Πρόεδρε, ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε ακόμα ένα Πάσχα σε συνθήκες πανδημίας. Αλλά αυτό είναι μια αναπόφευκτη αναγκαιότητα. Καθώ όλοι θέλουμε, όσο γίνεται νωρίτερα, να επιστρέψουμε σε κανονικούς ρυθμούς ζωής, να βρεθούμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και τους φίλους μας. Στο Ταμείο Ανάκαμψη είναι πολύ σημαντικό ότι η χώρα κατέθεσε από του πρώτε το δικό τη σχέδιο. Από εδώ και πέρα, πιστεύω είναι εξίσου σημαντικό να προχωρήσουν όσο γίνεται οι ρυθμοί σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνουν οι κατάλληλε εκταμιεύσει ώστε να μπορέσει η οικονομία να ξεκινήσει και πάλι να ενισχυθούν οι πιο ευάλωτοι και ό,τι άλλο έχετε σχεδιάσει, φαντάζομαι αφορά και την παραγωγική ανασυγκρότηση τη χώρα. Είναι θετικό και μας γυμιζει ελπίδα, όπω όπως έχετε ανακοινώσει, ότι αρχίζει σιγά-σιγά η χαλάρωση των περιορισμών και θα επιστρέψει η κοινωνική και η οικονομική ζωή. Αρχίζει, βεβαίως, όπως συμφωνώ μαζί σα, να μην ευχησυχάσουμε, να μην παρασυρθούμε έτσι σε υπέρμετρο ενθουσιασμό από την επιστροφή της ελευθερίας μας. Χρειάζεται μέτρο, χρειάζεται προσοχή ακόμη. Ε, ιδιαίτερη παρήγορο και αισιόδοξο, μάλλον, βρίσκω ότι έχει... Τεράστια επιτυχία, προχωρά εξαιρετικά το πρόγραμμα εμβολιασμών. Καθώ η συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μα, και νομίζω και με του νέου, ελπίζω θα αποδειχθεί αυτό τώρα, έχει πιστεί ότι είναι ο μόνο τρόπο, η μόνη λύση για να απαλλαγούμε από τον εφιάλτη τη πανδημία. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να εκφράσω το θαυμασμό μου για την αυταπάρνηση και το υψηλό αίσθημα ευθύνη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και όλων των αφανών ηρών στο δημόσιο τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό, που όλο αυτό το διάστημα αυτούς, τους πολλούς μήνες, σηκώνει το βάρος και δίνει καθημερινά τη μάχη για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Και καθώς οι μέρες αυτές του Πάσχα είναι μέρες που συνδέονται, είναι συνδυασμένε με την αγάπη και την αλληλεγγύη για του συνανθρώπους μα, πιστεύω ότι οι σκέψεις και οι μας πρέπει να συνοδεύουν Όλους εκείνους που τους χιλιάδες συμπατριώτες μα που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα στην περίοδο αυτή, χωρίς να μπορέσουν να του συμπαρασταθούν ή να τους αποχαιρετήσουν όπως θα έπρεπε και όπως τα ήθελαν. Εύχομαι και ελπίζω ότι θα είναι το τελευταίο Πάσχα που περνάμε χωρί τις παραδοσιακές μα συνήθειες και τις χαρές που συνήθω το συνοδεύουν.